Байки та гуморески Павла Глазового читають учасники ансамблю української пісні та ОБряду ватра Олександр Володченко і Марина Герелюк. Хитра МАКітра. На базарі молоко продавала тітка і поставила рядком хлопця малолітка. Стій отут, і ні на крок не відходь від мами. Підійшов до них дідок з довгими вусами не торгуючись купив молока півлітра і хлоп'яті підморгнув в мене є макітра. вилью в неї молоко і кипятити стану буде мало то доллю, ще й водиці з крану а навіщо доливати хлопчиня спитало Мама і так води в бідон налила немало дві сусідки розмовляють дві сусідки стара й молода що у вас там за людина город огляда Друга каже Схаменіться, Знайшли що питать. ДЕ ви бачите людину. ТО ж ходить мій зять. Бобик. Кричить дядько на базарі Гей, хто купить зайця? Вміє грати на роялі і на балалайці. Разом з зайцем продається інтересна гуска. Вміє польку танцювати і насіння луска. З ними півень теж учений. Як Зозуля кука, купіть півня зайця і гуску, по червінцю штука. Разом з ними у ансамблі продається бобик. Лапки сірі, хвостик білий і руденький лобик. До душі припав собачка миловидній жінці. Скільки коштує ваш бобик? Чотири червінці. Що ж ваш бобик так як заяць на роялі грає? Чи танцює так, як гузка? Чи пісні співає? Ні, мій Бобик, каже дядько, не навчився нічого. То чого ж ви так багато гилите за нього? А у дядька очі хитрі і лоб непорожній. Бобик, тітко, в цім оркестрі керівник художній. Кухлик Дід приїхав із села, ходить по столиці, Має гроші, не мина жодної крамниці. Попросив він. «Покажіть, кухлик той, що з краю. Продавщиця». Що? Чого? Я не розумію». «Кухлик, Люба, покажіть, той, що збоку смужка». «Да какой же кухлик здесь, если эта кружка?» Дід у руки кухлик взяв і нахмурив брови. «На в країні живете і не знаєте мови?» Продавщиця теж була гостра та бідова. «У мене є свой язик, ні к чому мені мова». І сказав їй мудрий дід, цим пишатися не слід. Бо якраз така біда в моєї корови. Має бідна язика і не знає мови. Вічна пам'ять А ти знаєш, Гнат питає у родича Тимошки, що у Києві на стінах почепили дошки. В цім будинку жив художник, В цьому жив письменник. А ось я живу на світі скромний Гнат Вареник. Одинокий, нежонатий, Вигнав жінку з дому І виплачую проценти синові малому. А коли засну навіки у сирій могилі, Чи напишуть щось на хаті друзі мої милі? «Не журись», – сказав Тимошка, І утішив Гната – ми напишем на фанері, продається хата. Вередливий жених Перед свадьбою жених завітав до хати, і майбутній те що він став таке казати Завтра підемо у ЗАГС, я і ваша таня. Отже, в мене, значить, є ось які бажання. Я бажаю всіх своїх друзів запросити. Я бажаю, щоб було в волю їсти й пити. Я бажаю, щоб аж два баяністи грали, а не скрипочка якась і старі цимбали. Поклонився і пішов повагом із хати. Вередливий твій жених крутить носом мати. Щось ти вибрала не те, мамо, каже Таня. Хай бажає. Це ж його воля вже остання. Не в своїй. Тарілці. Прибув Сава до Києва з дружиною в парі. Продавали сало, м'ясо і масло на базарі. З покупцями торгувались, з людьми говорили. Потім пішли хрещатиком до Дніпра на схили. А звідсіль, як повертались, мовив Сава жінці. Давай чтокать, бо невдобно, що ми українці. Филип у Римі не доводилось Пилипу бувать далі Криму. А недавно взяв путівку і махнув до Риму. Оглядаючи музеї й різні колізеї, він загавився і від групи відбився своєї. Зайду, дума, в ресторанчик. Ледве сів за столик, а вже кельнер біля нього крутиться соколик. Пилип меню розглядає, кінчик носа чуха. Не зна мови, як то кажуть, ні рила, ні вуха. І сказав він. «Пардон, гарсон, фужер коньякесо, порціоні бівштексіно, гарнір картоплесо». Шугнув кельнер блискавично у сусідні двері, приніс м'ясо і картоплю, і коньяк у фужері. Зрадів Пилип як дитина. Штука непогана, не така вже вона й хитра мова італьяна. Береш слово, яке знаєш, та кінець доточиш. «І вже тобі несуть випить і їси, що хочеш!» Кельнер хитро посміхнувся і крутнув головою, і звернувся до Пилипа мовою такою. «Вій тут єль би дуля з маком, а не картоплеси, єслі б не биль мій бабушка, родом із Одеси!»